قصيدة أسيرة الهوى للشاعرة دكتورة أمل نعرف أسيرة الهوى يسري في وجداني عشقك أسيرة الهوى أسيرة الهوى يسري في وجداني عشقك أسيرة الهوى يسري في وجداني عشقك, عشقك. ومصدر إلهامي دائما أشعارك أسيرة الهوى يسري في وجداني عشقك ومصدر إلهام دائما أشعارك أموج في بحرك أموج في بحرك والهان تحاكي اللوحة بألوانك أموج في بحرك والهانة تحاكي اللوحة بألوانك وتعزف بالنوى. ألحانك. متيمة أنا بالعشق الهواك وغارقة أنا في نشوة أشواقك متيمة أنا بالعشق الهواك وغارقة أنا في نشوة أشواقك تنير الدرب تنير الضرب حين تلاحق أنوار وترس بالحب على شاطئ أحلامك تنير الدرب حين تلاحق أنواره وترصد الحب على شاطئ أحلامك وتزرع الورد في بساتين غرامك وتزرع الورد في بساتين غرامك أعشق فيك النور وضيائه فعيناك نجم قد أنار دربي عاشق آه فيك النور وضياءه فعينيك نجم قد انار دربي وازاح من قلبي سجون أفكاري فعينيك نجم قد انار دربي وازاح من قلبي سجون أفكاري ونظرتك أحدثت في القلب دمار وعطرك ألهب حنين أوتاري ونظرتك أحدثت في القلب دمار وعطرك الهبى حنين أوطار هيا هيا غمرني بشلال أشواقك وامدي معي إلى وادي الهوى بهيامك هيا غمرني بشلال أشواقك وامدي معي إلى وادي الهوى بهيامك زال قلبك ما زال قلبي ينتظر لحظه قدومك كل مساء ما زال قلبي ينتظر لحظه قدومك كل مساء ما زال قلبي ينتظر لحظه قدومك كل مساء وستظل همسات القلب تنير صطري بكلامك وتخفف لي آلام فراقك وستظل همسات القلب تنير صطري بكلامك وتخفف لي آلام فراقك وتزل وستزل همسات القلب تنير سطري بكلامك وتخفف لي الام فراقك مع تحيات دكتورة امل العربي